Ég er bjóð örlendis í sjö ár, þar af lengst í Noregi og það sem ég sá var að stjórnmálamönningin í Noregi er allt öðruvís en hér. Stjórnmálafólk í Noregi fer frá ef það brýtur traust almennings. Það skiptir ekki máli hvort að það líti svo á að það hafi brotið af sér. Það sem að skiptir máli er að embættið haldi trausti. Það er ætti að breyta kerfinu á þann hátt. Almenningur geti gripið í stýrið þegar stjórnmálafólk er í ruglunu. Vi vilum efla tæki almennings, til þess að segja stopp, þar sem við pírætar viljum eru traust og heygarleiki og við vinnum út frá þessum markmiði. Það er frekar að magnað að þurfum við að heilan stjórnmálaflokk til þess að vinna að þessu markmiði. að sé heygarleiki í pólitík.